Порсається в піску, дістає звідти артефакти та забере їх додому скаут Максим Чмельов. Сьогодні, напевно, більше всього на юного археолога. Мені більше сподобалося. Тут ми це діти, люди перекопували землю і знаходили там. ...всякі археологічні знахідки і могли з собою забрати додому». На 3200-річному городищі облаштовано понад 15 різнопланових локацій. До Дня Незалежності 30 років і до 30-ти річчя спочатку... ...регулярних досліджень на території дикого саду. Вже традиційний фестиваль Перехрестя часів і народів. Основні локації вже традиційні. Юний археолог. Цьогоріч ми додали багато нових речей. Це майстер-класи з кераміки, гончарства, ляльки-мотанки. На одній з таких локацій демонструє дітям автентичне ремесло Сергій Лепеха. От раніше делали барашківс ...свінок, а сьогодні от у нас вже сучасні котики, собачки, зайчики, грудики». Відвідувачів зустрічають стилізовані римляни, вікінги, античні боги. 22 серпня на оглядовому майданчику дикого саду відбудеться рок-концерт. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.